שלום גולשף רוגי מה אני אני אני רציתי להזמין אותך למקור את ה tour שכתבתי היורד רוגי וזהו שראים השבוע את